معرفی سه کتاب از پژوهشگر گرامی شاهین نژاد کتاب یکم نشیبی دراز است پیش فراز این کتاب پژوهشی است درباره چگونگی و چرایی سقوط و تباهی ایران شهر به دست بیابانگردان عرب با سود گرفتن از منابع اسلامی، رومی و برمنی این کتاب یک آنالیز یا بازگشایی است تاریخی و جرف از رخدادهای 1400 سال پیش آنچه بر سر ایران و ایرانیان آمد. کتاب دوم زمان زرتشت. آرمان این پژوهش روشن کردن و تعیین زمان زیست زرتشت ورجاوند است. پرسشی که این نسک در پی پاسخ به آن است این است که آیا این فرهنگ و اندیشه ای ایرانی است که فرهنگ یونانی را شکوفا کرده است و یا اینکه که اندیشهای شکوه مند زرتشت از فلسفه یونانی سرچشمه گرفته است این کتاب در دو پوسته جداگانه فارسی و انگلیسی در دسترس می باشد. کتاب سوم اندیشه سیاسی ایران شهری. اندیشه سیاسی ایران شهری در برگیرنده سخنان و نگاه جرف فرزانگان ایران شهر است. در مقولهای مانند دادگری، آبادسازی، پیوند دین با فرمانربایی. درس سیاست، شایست سالاری حقوق شهروندی و وظایف سامانه فرمانروایی در پیوند با شهروندان است. این کتاب به دو گونه نوشتاری و آوایی یا آدیوبوک در دسترس دوستداران فرهنگ ایران زمین است. برای خرید و یا آگاهی بیشتر از سه کتاب نشیبی دراز است پیش فراز زمان زرتوشت و یا اندیشه سیاسی ایران شهری با ایمیل جنبش رنسانس و یا نوزایی ایرانی info تماس